يا هنانا يا هنانا الفخر والمجد جانا واستوى السعد بسمانة جانا وشرقت شمس الجزائر وشرقت شمس الجزائر جتني اليوم البشارة من طوارق الوزارة جتني وجدنا الصدارة وفرحت كل القضايل. وفرحت كل القضايل. ألف مبروك الشهادة بالتخرج والريادة حقق الله والفرح فالكل حافل احب بعلم النفس بصمه فارقه علم وحكمه يشمخ يا خير نجمه بالبنات بالف بالبنات بالف راجل اقبلت والنور اصفر من صروح المجد تزغر بنت ابوها فخر عنبر فهد العنبر بالفعايل فهد العنبر بالفعايل اقبلت والنور وجدان بالزين تفرق، والجميع وقف وصفق، حسنها وزين كامل، حسنها وزين كامل، أمها هيا تجلت، بينهم بالنور هلت، باركتها واستدلت، راسها للنجم واصل، راسها للنجم واصل، اطمخ اطمخ بالقوافي، على الوصف ما هو بكافي، مجدها مجد سنافي، والذكاء والحلم جازل، والذكاء المجازف بالذكاء وجدان تدهش والبهاء والحسن يرمي شوشة كل من تشوش بالثقافة والفضايل، بالثقافة والفضايل فيصل وعبد الله اللي فوان ما تذلي فعلهم بالمجد فعلك بالمواقف والمراجل، بالمواقف والمراجل، عبد المجيد اللي بمجده توقف القفان عنده، بالمواقف عند عهده لك بدرب الفخر حامل، لك الفخر حامل، هو أنا اللي في الحراير ما كفاها وصف شاعر، الحلاوة الزين ساحر، ما مثلها بلا صايد، ما مثلها بلا صايد، بيمان اللي من حلاها يسبح الفكر بسماها، بنت من في مستواها بل وصوف بالجمال بالوصوف بل واخدهم وخذهم بالزين ساره ما مثلها بالاماره لو بغيت أصدق عبارة مستواها فوق واصل مستواها فوق واصل مستواها فوق واصل